ويلا ويلا ويلا ويلي ويلي البلاشكم للترف شابل دليل الله البلاشكم للترف شابل دليل او قلبي بس مو صافي يا ناس عجائب كمشة حلو شافو جميل بعينك لها تراب بس والفي ذهب الله الله الله ما وصفو الضرب حسنه قليل علي غضب امتونا امتونا امتونا ترهب زلم بس خسره نحيف ولو لو مش تلعب لعيب والحواجب ما لقيت المثيل طبقة قدل سيفيا شعب بشعب يا ويلي يا ويلي يا ويلي انا وياك وياك وياك يا ابو يا وياك وياك يا قلب وياك ذو وياك يا قلبي ياك سمي اياك وياك يا أبويا وياك وياماك بالك من صديق جل ولك وياك اجمع بالحطب ويري انا وياك يفرح لو شفنا ارق سري على علي اخى ولك ها يوم ها يوم، يعقل حسين طول العمر، أنا ها يوم وعلى لصاعة بتالي الليل، أنا ها يوم أظل سبع ساعات ولك ها يوم ها قبل الفجر يسرون بي إيه ولا سن ولا سن صرد عداد لأبرين رب العالمين ولا أو عقل رد تعجين أنا ولا انطو أنطوجوز للمال ولا سن وعصيده نطول بسلول القويه اعرف اقوم الو ماتو من الموئيلي كلش مبتلي ترجمة I'm gonna الله يحييك إس يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يدللون فيها معشة لعيون عوفا يا اخوي عوفي يلا اهلين العيون روح روح انزل لعب الحداد وبعد جون محمد ريحه او مردود اللاشتي كنت بيت ريحه وبعد بيت ريحه وبعد قلبي